Сервіс «Дія» дозволяє придбати військові облігації, але для цього потрібно мати картку «Е-Підтримка». Щоб провести фінансову операцію, зайдіть в сервіс «Дія», відкрийте вкладку «Послуги», виберіть «Військові облігації», ознайомтесь з умовами продукту та натисніть «Почати». Виберіть тип «Зверніть увагу на строк повернення коштів». Виберіть фінансового посередника, через якого будуть придбані цінні папери. Дайте згоду на передачу ваших персональних даних та натисніть «Далі». Виберіть кількість облігацій для купівлі. Вкажіть свій контактний телефон та електронну пошту. Виберіть картку «Є підтримка», на яку будуть повернуті кошти та нараховані відсотки. Перевірте умови угоди та натисніть «Надіслати звіт». Зачекайте, поки фінансовий посередник погодить угоду. Після погодження натисніть «Продовжити» та підпишіть документ. При необхідності пройдіть верифікацію в сервісі «Дія». Оберіть спосіб оплати військових облігацій. При оплаті карткою введіть її номер, строк дії та CCV-код. Підтвердіть списання коштів з картки у мобільному додатку вашого банку або за допомогою СМС-повідомлення. Після опрацювання платежу та заяви ціні папери з'являються на рахунку. Це зазвичай відбувається у той самий або наступний робочий день.